بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية ناصر للتنس والأرض أحييكم النهاردة هنتكلم ودي برضو تبقى لمطالب أصدقائنا المشاهدين وأصدقائنا اللي بيتابعونا على اليوتيوب وفي الفيديو وفي الفيس عاوزين لعبة التنس التحكيم إيه التحكيم في لعبة التنس لعبة التنس لا تحكيم خاص ولا أعداد خاصة فعلا تختلف عن بعض الألعاب الأخرى يعني إحنا لو قلنا ماتش كورة أو كرة فوتبول أو سكورة سلة بنبدأ نقول جول أو نقول في السلة واحد اثنين ثلاثة أو في السكواش وهكذا. إذا لعبتنا احنا اللي احنا في صلادها دلوقتي في التنس الأرضي بيكون لازم عاوزين نعرف ايه هي النقطة أو ايه البوينت أو ايه الجيم أو ايه الشوط أو ايه المجموعة. لو جينا البوينت اللي هي النقطة تحتسب عندنا نقول 15 30 يعني 15 بعدين نقول 30 40 جيم. في حد التعادل لما يجي عندي 40 يور ديوس يعني اللعيب اللي انا بلاعبه اللي هو المرسل والمستقبل عندما نصل الى درجه احنا بنا 3 3 هي 15 30 40 ديوس ديوس لازم واحد فينا ياخد قرتين متتاليتين عشان يقدر يفوز بالجيم او ياخد الشوط طب عشان افرض ان انا اتعادلنا فضلنا نتعادل ديوس ديوس الى ان فينا احد اللعيبه المرسل او المستقبل يصل الى نقطتين متتاليتين عشان يقدر يوصل الى الجيل. طب الجيل بيتكون ازاي؟ قلنا الجيل بيتكون من النقاط اللي هي 15 30 40 60 طب المنظر دون او او الشكل 15 30 40 60 ده شكل الساعه، الساعه تبدا ب 15 دقيقه مثلا ربع ساعه 15 30 اللي هو النص خمسة المفروض من 45 بس عشان كلمة ديوس انه ياخد كورتين متتاليتين خلينا الكورة كل كورة في الديوز ب10 يبقى خد كورتين متتاليتين ب 20 زائد واخد 40 يبقى كملة الساعة 60 دقيقة ده كان الهدف الأساسي من في بداية اللعبة زي ما قلنا في بدايتها في العصور الوسطى كان ماشي على هذا الوضع ولما انتشر في فرنسا كان ماشي على هذا الكلام ولما وصلت بريطانيا في انجلترا نفس النظر متواصح حتى وقتنا هذا على نفس هذا المنوال طيب احنا عدينا ووصلنا في اللي قلنا 15 30 40 وعند 40 وعند ولما وصلنا كنا خدنا الجيم. طب عاوزين ناخد الشوط الشوط اللي هو عند الجيم. طب المجم... عشان نعمل الماتش الماتش بيتكون ازاي؟ الماتش بيتكون عندنا في جراند سلام بيكون الخمس من خمس مجموعات. المطاشه في الماسترز وبعد المطوشه في كاس ديفيز او اي او او اي دوري داخل الدول في بعضيهم بيبقى فيه دوري زي دوري كاس في فرنسا في مصر في فيه دوري يتلعب من ثلاثه مجموعات، المجموعه عباره عن ست شواط الست شواط اللي هي اللي احنا قلناها في البدايه جيم اللي هو عندي كلمه جيم يبقى قد شوط. ياخد ست شواط بس يكون فرق اثنين 4 6 5 7 يعني ما يكون ايه في فرق اثنين ايه لابد ان يكون في فرق شوطين عشان يحصل على المجموعه كامله. طب المجموعه لو بتتلعب من ثلاث مجموعات اللي يحصل على مجموعتين خد المباراه، كسب الماتش. طب لما يكون خمس مجموعات يحصل على ثلاث مجموعات خد المباراه. وصلوا اتنين اتنين بيلعبوا واحده فاينل بين بعضهم لما يكون مثلا الماتش ده من خمس مجموعات في, في اي بطوله من جراند سلام اللي هم الاربعه اللي احنا عارفينهم روناردوس ويل بيردون واستراليا المفتوحه وامريكا بيعملوا بقى بتلاقي مجموعه في النص اللي هي الفاينل بين الاثنين بنوصل ممكن فيهم تاي بريك التاي بريك او الكسر الارسال بنيجي نوصل ان كل واحد لازم يكون في فرق في النهايه كورتين بين اللاعب واللاعب الاخر يعني عشان يحصل على المجموعه اذا هنا نقدر نطلع بمعلومه ان يعني الماتش اللي هو من خمس مجموعات لابد ان اللاعب ياخد ثلاث مجموعات الماتش اللي هو ثلاث مجموعات لابد ان اللاعب ياخد مجموعتين طب بالنسبه للسيدات السيدات في جراندز ليا اي واي, بلو... وأي بطوله في العالم ثلاث مجموعات فقط يبقى السيدات ثلاث مجموعات فقط اللي تاخد مجموعتين تعتبر كسبه المباراه طيب احنا وصلنا لحد كده ايه وعرفنا النقطة وعرفنا الجيم طب نتدخل شوية هو عرفنا ايه الماتش وعرفنا نظام الماتش يتلعب ازاي طب في حاجة معلومة تانية اللي هي الادفنتج دي لما توصل ايه متقدم تقدم نقطة عن زميله ايه ايه ايه ايه ايه. ادام وصل اللي وصل ادفنتج ده قصته نقطة يحصل على مثلا الشوط او الجيم يبقى كلمه ادفانتج وتقدم زميله فاز عليه في نفس اللاعب فاز بالنقطه التاليه التي يلعبها فاز بها في الشوط اذا تقدم اللاعب على زميله نقطه يبقى بنقول هنا ايه ادفانتج يبقى عرفنا ان التحكيم بالنقطة عارف اجابتي ازاي 15 30 40 جيم عرفنا ان الشوط بيتكون من هذه المجموعة النقاط اللي هو الجيم عرفنا ان المجموعة ست اشواط اللي هو او ستة جيم برضو نقدر نفسرها بتبقى الستة دول اللي هو خدهم لازم يكون في فرق بين اثنين عشان يقدر يحصل اللاعب على المجموعة كاملة عرفنا ان الماتش كله ممكن يبقى خمس مجموعات الماتش كله ممكن يكون ثلاث مجموعات الماتش كله للسيدات لابد يكون ثلاث مجموعات فقط اما الرجال فيه خمسه زي جراند وفي وفيه ثلاثه زي بعض البطولات الماسترز وبعض البطولات عموما شكرا وان شاء الله سنتقابل في المانيا على اشياء تانية